رشتے گھڑی کے الار آ ہوتے کہ جب چاہ سیٹ کر لیا بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے رائے جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے رائے ملانا کسی کسی کو ہوتا ہے بعض باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو خود انسان مر جاتا ہے عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بھی قدر اور ہاتھ مزاج رہے کوئی ملامت نہیں تا پہنے کی بہترین جگہ حدود ہے ہمارے آس پاس ایسے بہت سے منافق اور دوگلے لوگ موجود ہوتے بننے کا دکھاوا کرتے ہیں اور اوپر اوپر کا بہت پیار بھی جتاتے ہیں لیکن اندر, اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں توڑنا نہیں جوڑنا سیکھوں کیونکہ دوڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں یہ ساس لوگ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں سب کو خوش رکھ لیتے ہیں مگر اپنے ساتھ ہمیشہ منافقت کر جاتے ہیں